Знову про рот, а саме, що рот не починається з губ, не починається губами і закінчується губами. Територія рота, вона починається з носа і аж сюди, перед підборіддям. І якщо дивитись у профіль, то ми бачимо цю сходинку. Верхня площадка, нижня, верхня. Нижні. Тобто йде така сходинка. І при верхньому освітленні, на такому передньому, дуже чітко видно, що верхня світла, темна нижня, верхня світла, нижня темна. Це вже підборіддя. І підборіддя також розділяється, бачите, на світлу і на темну територію. Але підборіддя то вже якби додаток до рота. Якщо говорити чітко про рот, то, то рот. Ось ніс, так. Є верхня губа, є нирня губа. Потім підборіддя. Пішло. Ось такий у нас буде кумедний ротик. І якщо освітлення буде нижнє, то вийде, що ця світла, ця темна, ця світла, але територія знову темна. А якщо у нас буде верхнє освітлення, то вийде так, що Верхнє буде світло, нижня темне, верхнє світло, нижня темно. І під буріджі воно буде так само. Так? Тут світло, тут темне. А тут, якщо нижні, то це буде темне, а це все буде світло. А якщо ще зв'язати місто, то знову. Тут нижня площадка буде темна. Це світло, а тут нижня початка буде світло, а це все буде темне. Тобто, коли є розділ на площини, грубо, без всяких там плавних переходів, коли є чіткий розділ на різні площини, тоді простіше розуміти, як буде рухатись освітлення по цих об'ємах то, коли ми будемо знову розглядати рот детальніше, то фаз все це виглядає як таке певне коло. Оце коло ми що впустимо. Тут ніс, а отут. Це ось ця точка, де у нас стикається нижня площадка з верхньою підборіддя. Тобто ось ця точка. Це ось це. Ця, цей край, це у нас ось це. То. Е, якщо ми цю територію поділимо на схід, Буде центр, так? Потім, грубо кажучи, верхня губа зазвичай тонша, ніж нижня. То ми робимо так. Зазвичай оця висота. Оця. Вона як ширина рота. Зазвичай, але буває порівня. Тому я взяла коло, тому що коло це те саме, що квадрат. Тобто тут у нас буде край нашого роту, тобто край самого, самих губ. Тут у мене центр візь. І я собі, скажімо, роблю ці межі. Так? Якщо уявляти наш вироб як кулю, то так нам буде простіше, тому що все це воно як напівсфера така, тобто як куля в розрізі. Все це має, такий сферич, має таку сферичну форму. І коли ми малюватимемо рот, треба уявляти, що це буде, що це сфера і коли буде падати світло з цієї сторони, то ми будемо розуміти, що все, що знаходиться по цю стороні, буде світле, а все, що буде знаходитись по цю стороні, буде темне. І я поділю це, знову проведу вісь, так? уявлю, що тут цей край рота, а цей край рота буде десь у мене тут. Близько, бо це ж у нас половина, так? Це ми, скажімо, не уявляємо. Значить, оцей об'єм, там, куляшок, що по центру, він буде у мене ось тут. Значить, цей край у мене буде десь тут, бо по центру я все рухаю. Тут приблизно верхня губа, так? Приблизно. І я буду розуміти, що губи з цієї сторони, навіть якщо вони затінені, вони все одно будуть світліші, ніж тінь тут. Світло на цій губі буде яскраве, а тут вона все одно буде в тіні. Тінь під нижньою гублою, там буде світліша, а тут вона буде темніша. Тут ще ця ямочка, тут буде тінь, а тут світло, а тут знову буде тінь, а там піде на світло, тому що все воно крутиться. Оскільки у мене поспеє день, ця сфера, то я все у цьому рухані. Я розумію, що ось тут у мене є теж сферична форма, знач тут буде об'єм, тут буде об'єм, на цій об'єм, ось тут буде два корова. Ось тут, там де йде мої руки. Ясно, оскільки тут чи є маленькі об'єми на мобах, ще окремі кулі, то вони будуть додавати своєю оригінальності. Але загалом, ось таким чином, я пропоную уявляти родину. Для першого разу, коли малюєте губи, ну, навіть незалежно від того, що ви малюєте, не бійтесь зіпсувати так не бійтесь якось не так штирхувати, але не зрозуміти, куди що рухається. І зрозуміти зламу, форму. Тому що все, що ви малюєте, — це все форма, воно все об'ємне. І важливо його уявляти об'ємне. Тобто завершуючи прород, ми розуміємо, що є верхня площина, нижня, верхня, нижня. Тобто можна поділити на основні чотири площини, а потім їх розділяти там на верхню кульку на верхній губі, на нижній кульки на нижній губі. Але перш, перш за все треба розуміти це як загальну цю форму. О, і розуміти це як загальну кулю, на якій накладається весь тон, воно як сходинки, це все спільний об'єм. І тоді буде, знову ж таки, кра... простіше розуміти різне освітлення, якщо розділяти це на простіші форми.